П'ятиповерхівку у Вознесенівському районі Запоріжжя зруйнував російський снаряд. Ракету С-300 окупанти поцілили по житловому будинку в ніч на 2 березня. Пані Людмилу працівники ДСНС деблокували з квартири на другому поверсі. Жінка розповідає, в той момент не спала. Почула один вибух і побігла до коридору. Друга ракета влучила в її будинок. «Когда спасатель позвонили, я почала дергать внутрення двері, відкрилася. Коли рятувальники подзвонили, я почала намагатися вийти. Внутрішні двері відчинились, а металева не відчинялась, вони її зламували. Замок прям випав і мене вивели з під'їзду. Але коли я вийшла з квартири, в прольоті на третій поверх все засипано і в моїй кімнаті. Стіна ось цього балкону, що висить, лежала на моєму ліжку і стеля з третього поверху. Денис Киріченко разом із дружиною та двома синами вибрався з квартири самостійно. А от його кота Бублика довелося зіставати рятувальникам, розповідає чоловік. А як ви вибиралися в квартиру? Ну, як в шоковому стані. Через під'їзд вийшли. Ми от тут, в крайньому під'їзді. Там вікна повибивало, але стіни не постраждали. На нашому поверсі, принаймні. Наче, як жінка на п'ятому поверсі кричала, потім перестала, а що з нею далі, мені невідомо. Від вибухової хвилі повилітали шибки і в сусідніх будинках. В одному з них вибуло стіну в квартирі. Частично вибуло бетонними блоками. Квартиру зруйнувало систему опалення. Той, хто ближче до вікна сидів, той, того вдарило сильно. Є, є незначні пошкодження. у нас, слава Богу, все, все добре. Всі живі. Да, да, в нашому, нашому дому живіть. На 17 годину рятувальники продовжують живуть аварійно-рятувальну роботу. 11 людей було травмувано, в лікарні на даний момент поки що троє. Загибло на поліцій жаль дві людини, але є інформація від національної поліції, що ще можуть бути люди під завалами, але ймовірність того, що вони живі, дуже низька. Поряд із місцем влучання розгорнули пункти обігріву, повідомив голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк. Пошукові роботи тривають. Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил та звичаї війни. Карина Галунова, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.